Zilea, frate, la astia cu Sula, zile ceva, un mesaj. Ba, pune unde? Ne-a dus coletul asta, ma, de preservative. Ne-a dus? De -a, de -a e la eșeia din București. Trebuie să-i facem plinul? Să-i facem plinul? Nu? No, ok. două De curieri. Se Degeaba ne-am grăbit. Are ceva gata? 932? Da, e gata. pe Cui poze? asta, mamă. 31 o duc pe Bine Genina zi, o, o duc pe, pe Genina mai tari, mai tari la jacuzzi la deci, am, am ca e 14 lei comanda, acum pot sa duc si eu pe Genina la jacuzzi <laughs> <laughs> Nu mi-a luat poza din prima Ba da, mi-a luat <inaudible> Glover de top, livreaza comanda de top o varzata E cu cardul S-a zis frate, e nu am permis uh, fratele meu cu momentul E la Starbucks Starbucks mult, mama, Mega mult, nu trebuie... mult, dar mega mult. E, mega super mult, ca da. e la plata Da, În Faza este Starbucks. pe următor, nu trebuie să le înceam înăuntru mall și ajungem imediat deci, Da Go baby! De obicei îl lăsa colt De acum vreau să intră în restaurant Mama, asta-i parcarea gândit... asta parcare de vulturi, vulturi Te-ai gândit tup. vreodată că o să-ți dea cu bariera în cap? Da, da, da. da. I-am spus, i-am spus Eu niciodată n-am parcat Du-te și ea comanda, știi ce cot? Uh, 169 Nu te-ai dat telefonul, că n-o să mă trăiesc Salut, unde mi-au si eu țigări? E, sus, doar sus? Da, imediat la zicele deschidere la mega găsit cel mai repede. Si deschis? Păi, mai devreme așa. Da, asa ca iau de notă. Uitați-vă, fetiile. Omul s-a dus să-și cumpere țigări, si acum nu mai dau de el. Si abia am găsit scuterul Pun repede cafeaua, si la aștept ce să fac. De acum o să adus după țigări. Ce cine ne dă mic Brasov de aici? Să pregătim. pregătit cu, s pregătit. Cu Dacia Logan cu cu cuorea Vezi e la rulință cu cânile Dar cu ei de top, știu asta. Unde suntem? În lift. Aici, de obicei sus, cam toate durează. Da. Îți zic eu, pizza durează, la restaurantul ăsta durează și aici nu e gata. Da, da. Ce nu ai? Ăsta, 768. 768. Ai Dar la sushi, și chestia. Unde trebuie să ducem comanda? Da. În centru vechi. Ce e? Cum e? Cum Ce Oh my god! Cum e? Cum e? ce e? Cum e? Cum e? Cum e? Cum e? Cum e? Cum e? Am da am de Stai frate Stau Sa nu iau te-ai pun capul meu Da-i tu la etan E ok, ca in China Facem, frate, o Ola? <laughs> Noi nu avem trepte de viteză, nu stiu cum e la autobus. <laughs> nu mai spală mașina. Să nu întâlnit de ce mai spală mașina? Mai bine îți cumpăr un radar de-asta, să... că, că, că ai necat motorul ăsta. Mai e 70-80 la ore. Nu, no, nu, nu, nu, nu, nu! Mai bine! <tiri> <tiri> v-ați dat seama după grup! Venim în zona bogacea! Bobo! Ce v-ați Cam asta a fost videoclipul bă băieților Câți bani am făcut? Ne ducem, zi, ne, nu, nu, nu, nu, nu, ne ducem la anul să ne luăm villa aia, penthouse-ul ăla Cu banii de la glavo. Eu, eu zic să... să <laughs> <laughs> Bine, frate, Mama hai! Cum e? Trei? Vine poliția, frate, de ce l luat-o pe interzis? dai i dă, dă da. unei secțiune Nu merge decât fată Nu merge fată Ia la butonul ăsta El de te La îți